Ми тут, як діти, підземелля. Так про рік життя в Гуляйполі розповідає жителька міста Валентина Рибка. Без всього, без світу, без газу, без води. Воду купуємо, з колодязів беремо, ну хто де добуде. Світла нема. Свічки, свічки, фонарики. Жінка – продавчиня в одному з двох магазинів міста, які досі працюють. Розповідає, керівник щотижня привозить продукти з Запоріз'я. «Привозимо хліб. Буває таке, що роздаємо хліб безплатно. Є м'ясо, і все є. Ви можете зайти в магазин, подивитися. По можливості люди можуть зайти, скупити собі самі головні такі товари, які самі необхідні». найчастіше купують. Ну, в основному беруть хліб, молоко, ну ковбасу, а тільки щоб все було дешеве, тому що роботи немає, грошей людей немає. Багато возять гуманітарки, допомагають. З квітня живе у підвалі сусіднього будинку Августина Чердокляєва. Обут облаштували разом із чотирма сусідами. У нас генератор є, слава Богу, сонячна батарея є. Ну, в общем, газ. Є своїми силами балон заправляємо, як люди їздять, купуємо, ну, даємо гроші, От, печка в нас є, ну а воду завозять, звісно, хліб теж привозять, коли волонтери, коли в магазини йдемо. Усе тут і купаємося, і стираємо, грязні не ходимо. Опалюють підвал буржуйкою. Її та дрова надала міська влада на початку зими, розповідає жителька Гулєйпуля Людмила Жовніренко. Спеціально робили труби. Одна дирка йде через стінку, потім на оцю, ось там виходить ще. І там виводене є тут. Можна як на пір вийти подивитися, там тим іде У новій домівці обов'язковим атрибутом жителі вважають прапор України, що повісили на стіні. На день прапора. Принесли нам флаг. Написали на прапорі, хто да, да, що хотіли. Да, всі, «Всі ті реквізити да. наші, ну як імена, хто був? був. Оце тетя Тіна, це Андрюха, що приїде, оце його кровать. Оце я тут писала, ну вийшло, що жовтим, по жовтому написала була. Це в 21 числа було день народження, подарила мені такий шарик. Гуляйполи обстрілюють щодня з перших днів повномасштабної війни, розповів начальник Пологівського районного відділу поліції Сергій Андрющенко. Обстріли, постійні обстріли. Приватний сектор, п'ятиєтажки, які знаходяться на території, піддаються постійному обстрілу. Вся територія постійно під обстрілом. Живого майже нічого вже не залишилося. Я маю на увазі будівлі. Ну, в день, в день, ну, десь 100-150, 200 прильотів іде по місту. Наразі в Гуляполі залишаються жити близько 3 тисяч людей, повідомив міський голова Сергій Ярмак. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.